Hola, sóc la Ramoneta polidineta com esteu? Aquest és un dels vídeos que faig per això del reciclatge. Avui parlarem dels envasos, eh? Perquè m'he trobat aquest spray de laca, que jo, que jo no és que l'utilitzi, eh? Jo em llevo pel de matí i ja surto així directament de maca i de cardada. Però el tenia per aire un temps enrere que havia deixat el meu fill i, i he pensat, doncs, vaig a reciclar-lo perquè està buit. I on van? Els xumflins. Els xumflins d'espray, eh? Eh? Tots envasos, però és igual si és laca, com si és un insecticida, el que tu vulguis. Tots els xumfris es xunflinegen amb els envasos, els grocs. I ja sabeu que d'aquesta manera col·laborem amb els recursos escolars, eh? No oblideu, consell de la Ramoneta Polidineta! <totipos>